وبنوضع الجزر بالماء نوضع بالوعاء حتى يصبح طريا أو حتى ينضج ممكن احنا نشيك عليه بالشوكة هيك اصبح ناضج نوضع واحد كوب من الشوفان وبنقلب اقل من دقيقة فقط حتى يشرب السوائل أقل من دقيقة نوضع الخليط بالخلاط وإذا كان الخلاط ما بيستحمل الحرارة العالية ممكن نتركه يبرد قليل نوضع واحد كوب من الحليب أو أي نوع حليب حليب اللوز حسب رغبتكم المحليات أيضا حسب الرغبة السكر او بديل السكر ستيفي او عسل نضع قليل من الفانيلا وبنطحن الخليط مع بعض ممكن اضافه القرفه حسب الذوق هيك اصبح جاهز نسكبه بالكوب واذا انتم بدكم اياه جامد اكثر من هيك ممكن نقلل الحليب نوضع نصف كوب الزينة هي اختياري ممكن اضافة المكسرات او الكريمة اي نوع مكسرات او ممكن نضيف الكريمة وهيك احنا حنتزوقه كتير هو روعة ومميز الكوكيز نوضع ماء ساخن على معلقتين الزبيب او حسب الرغبة كمية الزبيب نترك ربع ساعة نجيب واحد موز يكون ناضج يعني حبة تكون كبيرة. نوضع كوب إلا ربع شوفان خمسة وسبعين جرام. ونضع الزبيب اللي احنا نقعناه بنتخلص من الماء. نوضع الزبيب ونوضع قليل من القرفة حسب الزوج النكهات. نخلط مكونات مع بعض. وهيك اصبحت جاهزة بنشعل الفرن درجة حرارة متين درجة مئوية تقريبا بياخد. عشر دقائق أكثر شي خمستاعش دقيقة هيك أصبح جاهز كتير هو روعة وسريع جدا والطعم كتير روعة مثل ما انتم شايفين في أمان الله نزرونا بوصفة جديدة شكرا كثير لكم اتمنى الاشتراك بالقناه واذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك مع السلامه